المركب اخذ قرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافره والمركب الثاني بشكل ادى الى ارتطامه هو بالمركب الكبير الخافره الطراد فات فينا مرتين كسر اليخت فينا مشان يغرقنا قرب لقدام طف الرادار وتركنا لحتى نقرب واجا وخلعنا هيك شيء كبير وفات فينا وقلبنا كلنا. ومتنا. سلامه هي ابدا شيء بهذا الموضوع، ما كان عندنا اي شيء اخر دافع لانه اللي توفوا اللي استشهدوا هو اهلنا ومتلنا عم بيعانوا. صار يقول والله لاقبركم، لك ليش عم بدك تقبرنا؟ نحن بلا اخذين منك. لك ليش بدك تقبرنا تقبر اطفالنا أولادنا غرقنا وصار يلنا بدي بدي اقبركم. انتم كيف شفتوا يعني يلا اللي اللي نعكس السوين عرفان قال من خمس ثواني كان المركب غرقان تحت المي ولو ما كانت مراكب القوات البحريه حدهم ولحقوا يلموا الـ 45 شخص زتولهم سترات انقاذ كل شيء فيه سترات انقاذ موجوده على مراكبنا زتنيها بالماي اللي قدرنا طلعنا ال 45 شخص لك احنا بعيد عنه ال 200 متر ما ييجوا ياخذونا تعال تعال بتاع مي قرب شوي لك معي طفلة ما ما بتوصل، قرب شوي لعندي لناخذها، ولك لنحملها، لك يا عمي تعلم! هي ردت على هالعينين، لأنو تسبحوا طلعوا لك كلب، ولك لا أنا صرت كلب وصرت خنزير. مركب محمل 15 ضعف الوزن المسموح فيه. حالة الطقس كانت إمبارح متوسطة، ولكن هيدا المركب بسبب الحمول اللي عليه لو كان فاضي كان ممكن انه يزبط بس الحمول اللي عليه ما بتصبح انه يبتعد عن الشط وكان على الاكيد بده يتعرض للغرق لو, لو انه هذا المركب فعلا مزبوط منو مخير انه يطلع عليه 60 70 شخص كان من اول ما طلعنا نحن يا اختي ما وصلنا للميه هالكين كان غرق كنا عاملين نشره جويه مع الج بي اس وكل السبل انه بني ادم يوصل بخير وسلامه كانت موجوده بالجيش بنعمل تحقيق شفاف ما عندنا شيء نخبيه وبنتحمل مسؤولياتنا على اخر تكه اذا كان نحن في حدا غلط خلال الـ الـ الـ الـ الـ الـ شو اسمه كلاميا بنحاسبه قبل ما يندفنوا الشهداء المفروض يطلع تحقيق عاجل لانه ما حنقبل ولا حنسكت يفتحوا لنا الطريق الاجهزه ولا يوقفوا بوشنا لانه كل ولد من اولادنا ب10 ثالثه ورابعه وخامسه وعشره انا ما فيني اعيش بهالبلد اذا هن عايشين واحد منا بده يموت او بده يهاجر يعني يا نحن بدنا نهاجر يا هن بدنا يهاجروا